ہاں جی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیض سے ہوں گے میں ہوں نعیم افضل اور آل اس ویل پر آپ سب کا خوش آمدید ویلکم تو جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے ان کے لیے یہ بات کہ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں بھائی کو باقی بات بات تو گائز آج آج آپ سب کے لیے اور بالخصوص ان لڑکیوں کے لیے جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں شیمپو سے یا کسی بھی تیل سے یا کسی بھی طریقے سے ان کو ان کے بال گرنے سے بند نہیں ہو رہے تو ان کے لیے آج ہم ایک سلیوشن لائے ہیں جو بالکل مفید ہے سو فیصد قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہے اور اس کا کوئی کمپلین نہیں اور اس کے علاوہ اس کی باقاعدہ گارنٹی ہے اگر آپ کے بال گرنے بند نہیں ہوتے تو کمپنی کہتی ہے کہ ہمارا تیل واپس کر دیں ایک بہت ہی اچھا کوکونٹ آئل جو پیور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اومیگا کمپنی کا ہے ٹھیک ہے پیور کوکونٹ آئل ہے امیگا خاص حالص کوکونٹ آئل ہے اس میں کسی قسم کا کو کوئی فراڈ نہیں ہے اور قیمت بھی بالکل مناسب ہے صرف ون نائنٹی ایک سو نوے روپے قیمت ہے دوستو ٹھیک ہے آپ آپ لڑکے حضرات یا کوئی بھی ہماری بہن ہماری سسٹر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جن کو یہ پرابلم بالحصوص آتا ہے ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور یہ سب کے لیے آفر ہے سب کے لیے دستیاب ہے اور دوسری بار یہ آپ بآسانی کسی بھی شاپ سے کسی بھی سٹور سے پتہ کر کے لے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس لینا چاہیں تو ضرور موسٹ ویلکم بہت شکریہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ حافظ